อารมณ์แมงลานครับนะ်မာ c မှာခြေโซယ်ကန်တော်นํယ် Cylinder ပကျွန်တော်ကို Like a ို့တော်ပိုကြပါစေျာ ရှိชมအပေးတို့ညကမနမများအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြာမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခမညာကျွန်ော်စလောနာင်ေမ်စ်ပြတ်တင်မာဖြစ်တဲအွက်ောင်မြောကပေးတောင်းဆိုပေစီမညာ